Salut! Sunt Maris, Scumplian de la Tapuțării Curate. În acest clip am să-ți cum se face igienizarea cu ozon. Vă face o dezinfecție în cameră. Acesta este aparatul de ozon. Trebuie montat la priză. Trebuie setat timpul de lucru. Dar înainte trebuie curățată camera. Se deschid ușile de la doulapuri ca să se ozonizeze și hainele. Apoi setăm pe timpul necesar. Fiind într-o cameră de 15 m2, punem pe 15 minute. Și apoi ieșim din cameră. Au trecut 45 de minute de când am făcut igienizarea. După 15 minute am lăsat timp de 30 de minute camera închisă să se transforme ozonul în oxigen. Nu se mai simte miros de ozon în cameră, ozonul s-a transformat deja în oxigen, așa cum am spus, dar pentru siguranță deschidem geamul 10 minute pentru aerisire, putem închide dulapurile și la fel părăsim camera încă 10 minute. Au trecut cele 10 minute, în cameră se simte aer proaspăt. Cam asta a fost cu cozon. N-am putut filma totul pentru că nu avea sens să vă uitați 45 de minute cum funcționează aparatul. Dar important e că prin ozonificare puteți scăpa de virusuri, de bacterii și de microorganisme. În plus se scapă de mirosurile neplăcute din cameră. Dacă aveți miros de mucegai, ozonul distruge sporii de mucegai și omoară mucegaiul. Dacă v-a plăcut acest video, puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube, puteți să ne dați și un like și veți fi printre primii care vor vedea următoarele videouri. O zi bună, la revedere!